هنا منك الله في زماني أزفت الفرح بقدومك أغاني يا روح الروح يا أجمل هدية أحل بك وأقدم امتناني كل امتناني لرب الكون لقدومك يا روحي وضمك وسط صدري بالمحاني عسى عمرك توافق يا قلب امير وروح عمر وعينه بك الفرحه يا اجمل من لفاني هل الدين اللي لفتنا حبيبة توبوها ومنبع حناني منبع حنان أهل بك وقدنا